Vad sägs om pictures? Jag är jag och välkommen tillbaka till min helt nya video. I måste video så så att jag spelar Star Stable Online och som ni ser så är jag på 18. Så vilket betyder att jag skulle, jag borde spela spelplats. spela är för spela Och jag spela spela spela Jag har spela jag spela spela spela spela Folk somar på så här. Den spelar extremt nytt. Um, jag spelar som också eller jag behöver spela den mest. När det är huvudet, Klingon finns, eller den här väldigt van Och det är det jag har idag så jag tänkte man, jag tror spela in Jag när jag spelar det här. Jag, spelar. jag har spelat lite tidigare idag, men då spelar jag sin. Så därför är det är. som man finna, jag får jag här. så mycket förhållande att göra Så jag Det är det. Och det jag heter Justin. jag Simon Peterson. Jag heter mest för så kan man passa mig. jag är Star Rider. One lifetime Star Rider. Jag har typa såra. Det är det jag är Varför jag nade där, det vet jag inte jag fall varför, men jag gjorde det helt enkelt bara. Jag ser mot hamnsland och jag flydde henne. Jag gjorde ett av minstranden. Jag ska spela med önskapet att sätta en Nu som har har spelat alla spel som har gjort Det är mm. stilla. Ja. Det är skit där som var. Det brukar jag på. Det, det var inga. Det är väldigt inga. Och det är en del där man um, brukar på det. Brukar, det brukar jag uttälla alla del. Det är en del som kan ju själva, men det, vara, det brukar uttälla så som är nästan när man är äldre. Det är sjukt hur... att man kan ha en att man inte har det är tycker jag är lite intressant. Det är inte så dåligt om Nu ska vi ta alla lite här. Är här, jag mm. Um vet inte, jag skulle säga att jag kunde jag känner mig först. Om man är lite bara för att ta upp i jag här. Jag tycker jag kunde ta med det jag kunde ta med Jag med Jag det, mm. det här på de flesta höstavar jag vet, Nej, det här hoppar man. Man kan inte bli, det är inte så många personer kanske. Det är Det, det är inte så Men alla fyller, liksom. kan inte bara se att så tar inte så många om ja, man inte känner äh, att man inte använder Det är så. Jag äh, vet inte om mm. äh, det bara så mm. har jag bara bara Det gillar mest det kommer precis på något. Mm. Så det minne det Så är ju konstigt. Och svårt en sekund. Nu Kom ska vi alldeles nytt ställen att driva som det är så men nu är mm, så det är så länge mm. i hagen i hagen i hagen i hagen i hagen i hagen i hagen i i Hahaha <laughs> Okay Right, there also Here we need to build this red cloud Tabulet. Jag köper lite det. Det pester på allt. Jag har en som har Halloween Hurricanes, Black Lady. Hon är väldigt besvärlig. Äh, Mycket gott. Mycket gott. Mycket gott. Mycket gott. Mycket gott. Mycket gott. Mycket gott. Mycket gott. Mycket gott. Mycket gott. Mycket gott. Mycket gott. Mycket gott. också gott. Sen har vi de här in här inne uh -oh. här, till Rainbow Summer. Eller Dream, Ball, liksom. Rainbow Dream Man, eller sånt. har Eh, alla vill 3. Jag har inte så mycket det jag vet inte vart, för den är, är så Sen, i alla fall, här har vi Dark Angel. Väldigt, väldigt duktig på idag. Hon, är, alltså, man ser det. hon hon är. duktig på hot Sen har vi Summercrash. Det är Summer också väldigt vackert. Anledningen till att jag att Summercrash är att hon ser ut som en sommar. Och Dark Ingo, det är bara att är helt svart. Det party, det jag har en vet jag inte varför. Och sen har min min Status, Det här är min statast. Trimling. är helt fantastisk. Jag har köpt en sån här liten häst. Förrän ett par år sedan. Typ tre år sedan. Det var då jag blev som tänkte att jag skulle göra det var. Jag ska ta in de andra sånt sedan. Så det är så att vi inte är så vi så att vi så sätter vi inte så så vi är och så nu sätter vi Rockprincess. Ja, det här är lite svart. Älskar vi ta Ja, så. Här är scenen i Rockprincess. Det är en makulös Anledningen till att jag Princess till Rockprincess är att han ser ut som att Rockhast, som är den bästa som att hon har svart trends. och svart, alltså, allting är svartarna och jag älskar ju Perika nu har vi Lucky Lady Lucky Lady Liksom som varför är den syrlig just Lucky Lady för är Hon är helt De det mesta, hon är i just det tid till, i <tryck> som fattade hon för att se tur. Jag har aldrig såhär fyllde lätt med att se tur. Här har vi min night princess som är så som urkastning. Jag så inte tänka mig att säga det. Sådana du, Crush och min har är en sånna urkastning, och min nätprinsess dröter jag till ljusbart som är svart och sen att de är blåa. Uh, det ser ut som min nät, alltså det ser ut såhär natt. Eller kvälls. Kvällsvars. Och så alltså här också har ju nätverkarna, det gäller väl inte såhär. Det, så oh, det är väl inte riktigt smakt i vid nät. Här har vi annan hängaren. Um, holo, Hurricaine Han Är Ganska duktig Holo Blatt är han är Han är också svart Hurricaine Vet jag inte Varför, men Holo Han är svart Han är nu Grey Cloud, det får på kanske själva Han uh, är grå Eller han är grå, han är grå Och ser ut som ett mål helt enkelt Dags att lyssna, vi får inte rida på honom Ja, han ska också få lite kärlek Den Jag älskar då att han är i stycken men matcha säger det till mig så man inte kan jag vet inte vad man gör kärlek. jag tror det. Hon uh, har alla fått Charlékt Ja. om. Jag bort. Nej jag ska alla kärlek Att du har fått det ah, Ja. Men alla de här Fast alla så är det just... ...spelet då. Jag vet inte, jag har alltid tyckt om hästen. Och rock princess och... ...spelet här då... ...är ju som en ras. Fast ordet. Fast rockprinsess har liksom... ...ett gillsvart. Och det är ju inte... Uh, ...spelet Jag vet inte, jag det är spelar det. Jag vet det det. Vad händer nu? Jalla vann. Nu går vi och gör ett Vad det? det nej är jag ändå vill Det in. Yggs, nej. Men gud. Uh, Månskärmen. Nu, Nu, Hildress! Jag tror jag ska ju titta Men, Jag har särskilt min Så. Okej, jag har två stycken här. Jag tror att vi ska ta. Sunsen. Häj som det är så chant när det blåser så chant i håret. Damn, dud. Jag träffade mig Lala, just det, jag skulle fråga mig jag När det åldrar det då tyckte att jag är Var och nu så är det inte eller är till gamla sju i norr om Okej. Jag ska inte bli i förkladad. Jag Och jag är jag kan inte Men gud oh nåde har för det är så far det är any jag rider Jag har är ingen i alla Jag vet att jag ska använda min blåhack. Nu har oh jag äppert nu. Omg, jag äppert. Men jag måste tabla nu, då Hon ni inte har Eller jo. Den där. Låt det där. X. Det låter som en x. Asså... Alltså, nej. Who was Men ni efter dig? Nej, det är inget plats. Då är det att på färdigt. Okej. Skammigt. Man tar är... om det har vi ju Just nu så läcker vi att inte men gud, vad Det där är jag varit. Det där varit. den Hej, mm. jag har den här Jag får få den på mig. Men jag är mer jag tänker på just nu. det mycket jobb. jag behöver. Jag vet inte vad du är när du är på Jag får Åh, hur god. Det handlar ju igen. Okej, alltså jag går in. ska det till Eller ska jag inte. Jag skulle prata med någon först. Nej. Jag ska inte igen. Men vad? Mm -hmm. I don't know why I'm going to sit here. There's a chill. I've heard that Det going to sit here and see it at home. I don't know anything about it. From where? I understand. I have to think about it. I'm going to talk about I'm going to Här, jag orkar inte läsa allting. Jag pratar med med Cecilia. de har inte så med mig Ja. Jag är vi på dig. Om man så måste jag gå ner igen. Där kan jag stänga. Oh, und der Klassiker ist im Und sonst. Hey, oh, das ist so für ja. Så nu är det x Ja, jag är inte. Jag att Så nu får jag här. Okay, det jag har på Det är Okej, jag ska jag till Fargo. Fargo. Det här nu är det det okay. mm. Men jag känner att det faktiskt räcker för här gång. Så... Vi ses i nästa video. Ha det ett babs.